Nu skal vores skole en konstant, sådan siger regeringen. For der skal være tid til nej, skøndagen den bliver sen. Med vores respekt den får vores arm til det system, og det arbejde som vi gør hver og en. Vi siger vi er brændt ud, at ja, det måske så ser. træder du børn i klassen, kunne vi nok få det lært på brug respekten for vores system og det arbejde, som vi gør hver og en. Hvordan kom de til magten? Hvad var det, der gik galt? Hvis interesse tjener de mål, de er godt betalt. Herhuden respekten for vores system? Og det arbejde, som vi gør hver og en De roser holdt for velfærd, Men kom af sig selv De store bankers eventyr Fik slået den ihjel Holder respekten for vores affælles system Og det arbejde, som vi gør hver og en De svinger, sparer kniven og skære dybe song, For vi er kun de første Det tror jeg, du forstår De slagte respekten for vores arbejde system Og det arbejde, som vi gør, hver og Vi I Aarhus har arbejdet Det deres styrer og liv, som stiger over år, år Men hvor respekt for vores autentiske system? Og det har løs, som vi gør hver høj. Vi er en flok af kæblere, der spiller spil med dig. De. de føler kun, at de er til, når vi kan yppe kig. Vi beder respekten for vores aftændesystem Og det arbejde, som vi gør hver og en Deres grådighed tager altid skuld, de savner stadig mere Men I er meget valgt, så sker det ikke her Vi beder respekten for vores aftændesystem Og det arbejde, som vi gør hver og en Vi og pengene er gud Men hvor er respekten for vores afdælle system Og det er arbejde, som vi gør hver og en Men da det så gik ned, og boblen gik i tur Ja, hvem som stoppede tale, tja, det er skudt Så skrev respekten for vores afdælle system Er folk, der har sagt far? Stort ikke ved hård og andre har givet os et svar og vist os respekten for vores system. og det arbejde, som vi gør hver og en De, plan, de sang det ud Du de fik det til at sved Men skønt, at de blev hånet, så blev de bare vores ved vi kan få respekten for vores system, Og det arbejde som vi gør hver og en forhold som vi har i dag kommer ikke af sig selv Der findes mange lande hvor folk sætter sig hjem Der er ingen respekt derfor et system, Og det arbejde som vi gør hver og en Kvælser, vi ser det dag for dag, og for dumt du vagt, vi hejser vores flag. En ude respekt for vores altidløssystem, og det arbejde, som vi gør hver år en. Hvor er en uge i mediefold garantter for en jord, og hvor og kærlighed, Det er fejt som vi gør hver og en Ugen må vi stå sammen og sætte foden ned og samle ned om flammen for fællesskab og fred og for respektet for vores system. og det har fejt som vi gør hver og en yeah. og respektet har fejt alt, som vi Adi ha padet som dig der hej Adi arbejde, som dig